ليلة شتوية ممتعة هنتقابل فيها مع مجموعة من تجارب الأصدقاء اللي عاشوها في فترات من حياتهم يا ترى جاهزين لجرعة الأدرينالين اللي لادي الجرعة هتكون مكثفة وموضوعها هيكون الجن اللي بيحبوا تجارب وحكايات الجن والأحداث اللي عاشها بعض الناس معاهم الحلقة دي مخصوص علشانكم. بقول لكم ايه؟ كفايه كلام ويلا ايه؟ يلا بينا. مجموعه التجارب اللي هنسمعها حالا هي تجارب هتعيد صياغتها او إعادة صياغتها بالفعل كاتبه قناه مستر كايرو اديبه الجزائر صباح نصري واللي بستمتع كتير بان انا احكي كل التفاصيل زي ما بتكتبها التجربة دي او التجارب دي بعتها الصديق الغالي كرم عيسى واللي بيقول استاذي العزيز حسام كنت وعدت حضرتك اني هبعت لك بعض التجارب من تجارب اصدقائي وقرايبي اللي عاشوها وعصروها في وقتهم واللي انا اعرفهم بشكل شخصي أنا الحمد لله سبحانه وتعالى وفيت بوعدي ليك واخترت لك مجموعة من التجارب اللي عاشوها أنا من عشاق قناتك وبحب اسمع قصصك بشغف على طول وحابب أأكد للجمهور اللي بيشكك في وجود الجن بقول لهم لا الجن موجود في كل حتة يعني ممكن يكون جنبك دلوقتي حالا ممكن يكون في الأوضة اللي جوه وممكن يكون مستنيكي في المطبخ الجن كائن بيعيش ويانا في نفس المكان يمكن في عالم موازي لعالمنا لكنه بكل تأكيد موجود وبيقدر إن هو يتسلل لعالمنا من الوقت للتاني ربنا سبحانه وتعالى خلقه زينا وقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني الجن تم ذكره في القران كتير دول طبعا مخلوقات مكلفه زينا في العباده وكمان بيتحسبوا يوم القيامه في منهم اللي هيدخل النار ومنهم اللي هيدخل الجنه وطبعا اللي بيتعاملوا معاهم مختلفين يعني في ناس بتتعامل معاهم اكيد طبعا بتختلف المعامله من نوع للتاني لان هم أنواعهم كتير. الجن المسلم مثلاً في ناس بتستغله علشان تساعد في العلاج وتحديداً علاج الممسوسين والمسحورين. اللي هحكي عنه دلوقتي حالاً هي تجارب سمعتها من أصدقاء ليا هي تجارب حقيقية وأنا لو في أي شيء حاسين إن انتوا عايزين تستفسروا عنه أكتبوا لي في التعليقات. أنا مش هتردد ولا لحظة علشان احكي وقولكم على كل التفاصيل اللي اعرفها تعالوا نبدأ باول تجربة عاشها صهري اللي عاشها بشكل شخصي وحكهالي الموضوع بيتعلق بالناس اللي ليهم علاقة بالعالم الموازي صهري كان بيتكلم عن امام كان مشهور بدرجة كبيرة اوي ملهاش حدود وبيقول انه بالمناسبة ان الامام اللي بيتكلم عنه ده دلوقتي اتحال على المعاش كمدير اداره عندهم في المنوفيه بيقول انه كان قاعد في اوضته وابنه الصغير بيلعب في حوش البيت والساعه وقتها كانت 12 ونص بالليل او دخل على واحده بالليل تحديدا الامام ده كان من عادته انه بيسهر لوش الفجر وبعدين يقوم يصلي الفجر وينام طبعا طبيعه شغله في المسجد بتخليه يسهر علشان يجهز الدروس اللي هيقولها او علشان يحضر خطبه الجمعه وغيرها من الاعمال المهم لما كان ابنه بيلعب بره فجاه دخل عليه مرعوب وهو بيقول له الحق يا بابا في في حصان دخل على الحاره بتاعتنا وبيجري بسرعه الامام بيقول انا بصيت في ابني وقلت له طب وايه اللي هيجيب حصان في وقت متاخر ده من الليل خصوصا يعني ان الحارة بتاعتنا سد يعني مش سالكة. سبحان الله. أنا قلت لابني: ادخل يا محمد واقفل الباب بسرعة. الإمام طبعا كان بيقول لصهري إن اللي حصل ده ده ما كانش حصان عادي، ده كان نوع من الجن. وقعد يقرأ القرآن ثلاث أيام متواصلة، كان بيأكد إنه كان بيقرأ في سورة البقرة وسورة الصافات وسورة الجن. يعني فضل يقرأ قرآن كتير لمدة تلات أيام كاملين الإمام بيقول إنه في يوم من الأيام قام وراح يصلي الفجر وقرر في النهاية إنه يطلع ينام ولما خلاص عينيه كانت بتغمط وأخدها النوم بص قدامه لقى كيان غريب راسه كبيرة كان منظره مرعب لأن راسه كانت محروقة الإمام بيقول ساعتها اتكلم معايا وقال لي: بص أنت من قرايتك للقرآن عملت لي إيه؟ أنت حرقتني حرقتني! الإمام بيقول كنت عاوز أمسكه لكنه اختفى وهرب من قدامي بسرعة شديدة، والإمام على طول قام قايل: اسمع لو فضلت هنا وجيت مرة تانية أنا هحرقك فعلا، أمشي من المكان ده وما تجيش هنا أبدا لكن الامام قبل ما يشوف الموقف ده وكان بين الصحيان والنوم قال انه كان بيسمع في صوت زي ما يكون في حد نايم وبيشخر بطريقه غريبه كان الشخص ده مرهق وتعبان وقتها ابنه الصغير كان بيقوله بابا بابا الصوت ده ابنه كان خايف جدا فقال له ابوه اقعد ساكت يا محمد وملكش دعوه بالصوت ده الإمام بيقول أنا كنت عارف إن الجن تعب من سماع القرآن ومن قوة تعبه بيطلع منه الصوت ده زي ما يكون بني آدم بيشخر وهو نايم وإنه أكيد هيموت بعد اللي سمه ده الإمام بيأكد إن سبب حرق راس الجن واللي حصله كان قرايته للقرآن بشكل متواصل وبيقول إنه ما يظهر ولا يبان ولا بيطلع أي أصوات خالص. موقف تاني حكاهولي برضه صهري بيخص علاقته بواحد من السحرة المشهورين كان أكبر ساحر وبيقول إن اللي سمعوا عن الشخص ده من حكايات بتأكد إنه راجل كويس وحافظ للقرآن لكن له علاقة مع عالم الجن. صهري ده في يوم قعد مع الساحر ده وكانوا بيتكلموا مع بعض عادي. شوية الساحر بدأ يقوله ويكلمه عن ساحر تاني في بلد تانية فصهري قال له ايوة ده فلان اللي في البلد الفلانية أنا سامع عنه كلام كتير ساحر ايوة يا سيدي ساحر الساحر ده الجن اللي بيشتغل معاه يعتبر جن حرامي صهري قال له حرامي جن حرامي ازاي يعني بص الجن ده بيسرق الشاي والقهوة والمشروبات والسجاير من القهاوي ويجي يقدمها ويوزعها للناس اللي بتيجي علشان تشوف الساحر واللي عايزة تحل مشاكلها لو كان مثلا مصحور او ممسوس يعني الجن الحرامي ده بيقوم بالضيافة وخلاص يعني انت لو مثلا يجي عندك ضيوف واكيد من حسن الضيافة راح تقوله تشرب ايه فبيقولك مثلا قهوة على طول بيقمر اللي شغال عنده علشان يعمله قهوة لكن الساحر ده بقى هو اللي بيخلي الجن اللي يعمل الحاجات دي العجيب انه كان بيفض الصينيه على الناس اللي قاعده والناس تاخد اللي هي عايزاه من شاي وقهوه يعني الصينيه داخله كده لوحدها في الهوا في وسط ذهول الناس طب انا مش مصدق ازاي يعني علشان الساحر ده بيستعين بجن حرامي سبحان الله طب اعمل انا ايه دلوقتي علشان اكشف الراجل ده للناس اللي معجبه بيه قوي وعمالين بيتكلموا عنه في كل حته وبيقولوا من كل مكان بعيد او قريب أنا, أنا عايز أخليه عبرة لغيره الساحر قال لصهري اسمع قبل ما تروح له أنا هقول لك على حاجة مهمة تعملها الأول علشان تحصن نفسك كويس وعلشان الطريق اللي عنده مش سهلة ده ممكن يؤذيك أولا اقرأ الآية دي 313 مرة طيب ماشي وإيه كمان مفيش انت هتنفذ اللي لك عليه وبس صهري ده كان له زميل في الشغل وساكن في نفس البلد اللي بيعيش فيها الساحر المهم الساحر قال لصهري بص تاخد زميلك ده وتروح له وتشوف ايه اللي هيحصل عنده قدام عينيك فعلا صهري راح وقرأ الآية 313 مرة وقرر انه يروح له ولما وصل للبلد مع زميله قال له تعالى دلوقتي خدني البيت الساحر اللي عندكم واللي بتقولوا عليه الشيخ فلان زميله طبعا قال له حاضر وخده معاه ولما وصلوا البيت ودخلوا عنده الكل كان بيسلم عليه وبيبوس ايده كانه الامل وكانه هو المنقذ الوحيد لحالاتهم ومشاكلهم الساحر ده كان قاعد قدام السجاير يعني حاطط قدامه علب سجاير واللي عايز سجاره بياخد منها ويشرب اما الساحر نفسه له علبه سجاير خاصه بيه هو وعلبه اضافيه للناس اللي بتدخل عنده وقتها الساحر لي ايديه علشان أبوسها فأنا قلت له لا وقعدت جنبه بصلي وقال لي بتشرب ايه؟ أنا بشرب قهوة حاضر الساحر طلب من الجن الحرامي يجيب لي قهوة بس المفاجأة هنا إن الجن ما جابش حاجة وما قدرش يدخل فقام يندع عليه الساحر انت يا جن ما دخلتش ليه بالحاجات المطلوبة هنا صهري قال وهو بيبتسم انت فاكر انه هيدخل مستحيل يدخل ولا حتى يفكر يدخل اتلفت الساحر ليه زميلي وقال له ده مين ده وجبته منين وجايبه ليه قام سهرى واتكلم باعلى صوته يا اخوانا الراجل ده ساحر وبيستعين بجن حرامي وبيسرق لكم القهوه وكل حاجه علشان تنبهروا بيه وتقولوا هنا صهري طبعا لما كشف وفضح الساحر قدام الناس اللي حاضرين وقاعدين الساحر مكنش منبهر مكانش مبسوط طبعا بالحصل وفضل ورا صهري لحد ما عرف منه مين اللي بعته ولما صهري قاله على اسم الشيخ اللي حصنه وقاله ازاي يتعامل مع الجن الحرامي ده الساحر سكت وقعد يفكر شويه وفي النهايه قرر إن هو يتكلم مع صهري ويحكي له، وقال له بالفعل الشيخ اللي أنت بتتكلم عليه ده مشهور عندنا وله عدة مواقف، أنا فاكر إن في بيت من بيوت كان في دولة الكويت، أهله لما كانوا بيدخلوا بيتهم كان النار بتولع فيه من غير سبب وعلى طول، أهل البيت دول ما كانوش قادرين يدخلوا بيتهم بسبب النار دي وخوفهم. ولما سمع واحد من الناس الكويت او بالمعنى يعني هو داعيه محترم ربنا يرحمه وكان له كتب وشرايط وبيعمل محاضرات لما سمع الداعيه بمشكلتهم دي وقتها الداعيه ده اتصل بالشيخ اياه ويعني انا عايزكم تركزوا قوي الداعيه في الكويت والشيخ ده في مصر ولما الداعيه وضح له المشكله وفهمه كويس هنا الشيخ قال له طيب انا عاوز مبلغ كذا يعني مبلغ كبير المبلغ كان 150 ألف جنيه طبعا ده في وقت الثمانينات وقال لهم ابقوا حطوا لي مبلغ في حسابي في البنك ولما يوصلني خبر ان المبلغ وصل هقول لكم تعملوا ايه بالظبط تعرفوا ليه؟ علشان اللي بيشتغلوا معاه من الجن هم اللي بيحددوا السعر وبيطلبوا فلوس كتير وساعات بيكون مبلغ تعجيزي علشان الناس اللي دخلهم ضعيف أو فقراء تبطل وما تتصلش بيه كتير لكن الشيخ ده كان له ميزه عجيبه لما الموضوع يخص حاله علاجيه او اللي فيها عله هنا العله بتاعته بتروح على طول المهم الداعيه راح لاهل البيت ده وقال لهم على طلب الشيخ والناس وافقت من غير تردد على المبلغ وقالت له مفيش مشكله وفعلا حطوا له المبلغ في البنك طبعا الشيخ ده لما اتاكد ان المبلغ وصله وان هو في ايده قال لهم روحوا للبيت ويقفوا على عتبة البيت ويقولوا يا أهل اللي في البيت الشيخ فلان لكم اخرجوا من البيت وما تجلوش تاني أبدا طبعا أخدوا أهل البيت بكلام الشيخ وراحوا للبيت وقالوا زي ما لهم بالضبط وبعدها لما دخلوا بيتهم كل الكيانات دي اختفت وما حصلتش أي حاجة ولا في نار ولعت ولا بيت ولع وكل شيء كان تمام يعني بكلمة واحدة بس من الشيخ ده الدنيا كلها اتحلت. أنا كمان هحكي لكم على موقف ظريف كده حصل مع الشيخ ده. في مرة كان قاعد مع أخو مراته وكانوا بيتكلموا عادي. فقام أخو مراته بيهزر معاه وبيتريق على الجن اللي معاه وبيقول له طب يا شيخنا ما تجيب لنا واحد كده من اللي معاك يعمل لي حاجة. وكان بيضحك وعمال يتريق وبيستهزأ بيهم. الشيخ كان بيقول له يا فلان اسكت ما يصحش. أنت كده بتغلط. ما تتريقش عليهم. احسن انا اعملها وابعتهم لك يجننوك يا ابني اسكت احسن لك اخو مراته كان بيقول له وايه يعني بص اي حد يتجرأ ويقدر يعمل لي حاجه يوريني نفسه انا اللي يطلع لي افقع عينيه واللي يطلع لي مش عارف اعمل فيه ايه هنا الشيخ قال له يعني مش هتسكت طيب قام الشيخ وجاب ورقه وبدا يتمتم عليها بكلام معين وبعدين وبعدين حذف الورقه دي عليه أنا عايز أقولك كان في كمية ضرب وأقلام نازلة عليه، أخو مراته كان قام بيجري زي المجنون والإقلام نازلة عليه وعمالة تطرقع على قفاه، والورقة كانت بتجري وراه ومش سايباه وهو كان بيصرخ، عمال بيقول يا نهار أبيض إلحقني إلحقني يا شيخ. هنا الشيخ قال له ما قلت لك اسكت وأنت بتعاند وبتتريق، فقال للجن خلاص خلاص سيبوه، وأخيراً سابوه. بعد ما اخد طبعا علقتين تمام واتزبط يعني سبحان الله في ناس بيبقوا مختارين من قبل الجن سهر بيقول ان الشيخ ده كان هو بيحضر له الجن نفسه بيحضر له خطبة الجمعة وكانت الناس بتثني خيرا على الخطبة اللي كان بيقولها لهم وكمان كان بيكشف على بعض الحاجات او الاشياء اللي بتحصل للناس دي دي يعني واحدة من الحاجات اللي كشفها بيقول في مرة جاله شخص وكان بيشتكي على أمور بتحصل في بيته ومع مراته، فقال له إن مراتك بتخونك مع واحد عاشقها، وكشف له بعض من الأمور علشان يتأكد إنها بتخونه بجد. يعني دي كانت بعض المواقف اللي حكاها لي صهري من خلال علاقته بالشيخ ده. في طبعاً مواقف تانية عشتها مع ناس أعرفهم وهي في نفس المجال والمحتوى. أنا مثلاً بحفظ الأطفال القرآن، وفي مرة جت أم العيال لعندي وبتحكي لي على بعض الحاجات والمواقف اللي حصلت معاها في شقتها اللي كانت ساكنة فيها أول ما اتجوزت، فكانت برضه بتشوف خيالات والبيت مسكون وكده، ومش أول مرة تشوف أو يحصل لها مواقف، المهم الست دي قالت لي إنها من أول ما خلفت بناتها كانت بتشوف جوزها طالع من أوضة النوم ورايح للصالة، وجوزها وقتها أو في التحديد يعني في الوقت ده راح للشغل بدري طيب مين ده اللي بيطلع لها ده كان سؤالها هي بتقول كان وقتها بيحصل ذهول وبخاف جدا من اللي بشوفه وبيحصل ايه لو انا سكت على اللي بيحصل ده وايه معناه هي بتقول انا مستنتش لحظة وخرجت من البيت بسرعة وطلعت لحماتي في الدور التاني وانا حرفيا مرعوبة وشي مقلوب من كتر الرعب كنت بقول لحماتي الحقيني فحماتها قالت لها في ايه لما حكت لها على كل شي قالت لها أنا مستحيل هقعد في الشقة دي وطبعا حتى لما سابوا البيت ده ونقلوا البيت تاني كانت بتحصل حاجات غريبة الست دي حكت لي حكايات مرعبة وانا برضو دخلت للشقة القديمة بتاعتها وشميت فيها ريحة مقرفه ومش حلوة خالص ولما هي نقلت للشقة الجديدة وكانت شقة تمليك انا قلت لها الشقة دي ريحتها جميلة ومش زي ريحه الشقه اللي قبلها السته قالت لي طب الريحه ما كانتش جميله في الشقه القديمه قلت لها لا ابدا قالت لي فعلا علشان كانت شقه مسكونه انا عنيت فيها رعب شديد هي حكت لي عن موقف وقالت لي انها كانت قاعده في مطبخ وسمعت صوت خبط في الحمام بتبص ناحيته لقت باب الحمام مقفول وبيخبط فعلا من جوه طب مين اللي في الحمام واللي كل شويه بيخبط ده خصوصا انها عارفه ان مفيش حد جواه مره كمان الست دي كانت نايمه مع جوزها في اوضتهم بتقول لي انا صحيت على صوت في الاوضه لما بصيت على جهه الدولاب الاقي المقابض بتاعت الدولاب عماله تخبط في بعضها بقوه صحت جوزها وقال له قوم قوم شوف مين اللي عمال يخبط ده جوه الدولاب جوزها قالها نامي ده بس لك وفي خيالك انت بس هو ما كملش الكلمه الا إيه وسمعوا هبد قوي جدا جوه الدولاب زي ما يكون يعني في حاجه عليها هدوم عارفين الضرفه اللي بيبقى عليها هدوم او الرف وقعت من مكانها فقالت له شفت وسمعت دلوقتي وانت بتقول لي ده بس في خيالك وخلاص هقول ايه احنا لازم ننقل من البيت ده حالا حتى بناتها حكوا ومنهم بنتها الكبيره اللي قالت لي ان الاوضه بتاعتها اللي كانت فيها كانت لما بتنام دايما ما تحسش بالراحة تحس كأن في حد بينام فيها في الأوضة معاها يعني فكانت ما بترتاحش فيها أبدا وأختها الصغيرة الصغيرة لما جت تنام معاها فجأة صحيت ولقتها ماسكه في هدومها وبترتعش من الخوف ولما سألتها مالك وحصلك إيه قالت لها في شخص بيشدني من شعري ومش قادرة أشوفه أنا مرعوبة هي عرفت وقتها ان الكيان اللي في الاوضه ده ما بيحبش وما بيسمحش ان في اي حد ينام معاها في نفس الاوضه ويشاركها فيها ابدا لكنها بتقول انها لو نامت فيها ما بتحسش بحاجه خالص وكمان قالتلي البنت دي ان في مره كانت داخله المطبخ تجيب حاجه لكنها اتفاجات ان فيه بنت واقفه قدام الثلاجه البنت دي كانت عامله شعرها دي الحصان بتقول في الأول افتكرتها أختي الصغيرة اللي الكيان شد شعرها وهي طالعة من المطبخ بتقول لقيتها برضه واقفة قدام التلاجة ولما دخلت الأوضة لقيت أختي هي هي قاعدة مع العيال الصغيرة فسألتها الله هو أنتِ مش كنتِ دلوقتي في المطبخ واقفة قدام التلاجة؟ ردت عليها وقالت لها لأ أنا ولا دخلت المطبخ ولا وقفت قدام التلاجة حتى اخوها الصغير ما منهم، هو قال يا عم وانا دخلت الحمام علشان اخد شاور ولما خلصت وخلاص كنت بتنشف بالفوطه بصيت لقيت الفوطه بتطير من عليا ومفيش اي هوا او اي حاجه يعني تخليها تطير بالشكل ده. دي طبعا كانت بعض المواقف اللي حبيت احكيها لحضرتك وباذن الله لو في حكايات تانية انا مش هتردد لحظه ولا لحظه اني ابعتها لك واكيد انا في انتظار اسمع رأي كل اصدقاء القناة اللي بيتابعونا لما هيكتبوه في التعليقات كرم عيسى بشكرك كتير على التجارب اللي شاركتنا بيها النهاردة الحقيقة التجارب دي انا بتعجبني في حاجة ان هي دي التجارب اللي بيعيشها معظم الناس يعني ما هياش تجارب مفجعه او مرعبه او مفزعه لدرجه انها تبقى حاجه نادره زي اللي دايما بنحكيهم في القناه لكن التفاصيل الصغيره في القصص دي هي تحديدا اللي بيحصل في بيوتنا كلنا بلا استثناء كلنا ممكن, ممكن نمر بتجارب زي دي انا تعليقي الوحيد على الشيخ اللي طلب الفلوس والقصه دي ده ما بيبقى الشيخ ده دجال دجال واخد شكل إن هو ده اللي دايماً بقول عليهم أمثال المشايخ اللي هم بيعملوا نفسهم مشايخ لكنهم بيستغلوا العالم السفلي وتسخير الكيانات دي في خداع الناس ده تحديداً رأيي الشخصي برضو وكالعادة مش بفرضه على حد أنا دايماً شايف إن في علاج واحد لكل أنواع المشاكل اللي من نوع ده العلاج طريق واحد أقرب ليكم ولية من حبل الوريد الخالق سبحانه وتعالى لما نلجأ له ونقول له يا رب بإيمان وبقناعه من القلب أكيد العلاج هيكون موجود وهيوصل بدون تدخل من بشر أو غير بشر بشكرك كرم عيسى وبشكر صباح نصري على إعادة الصياغة التجربة اللي هحكيها حالا تجربة لصديقة غالية جدا على قلبي سين عين هي بتقول: أنا ما بعرفش أسرد كويس، سامحني. في موقف من المواقف اللي أنا عشتها ولسه فاكراه ومحفور جوايا وجوا ذاكرتي وما بيفارقنيش. أنا كنت بشتغل في السياحة في فندق من فنادق شرم الشيخ. السنة كانت سنة 2005. كنت بشتغل في النادي الصحي في الفندق. في الوقت ده كان معايا بنت من ألمانيا. البنت دي كانت دايماً بتشوف أشياء وأشخاص مش موجودة كانت دايماً تحلف لي إنها بتشوف بنت شعرها طويل وعامله فيرة البنت دي كانت بتمشي قدامها ولما بتحاول إنها تلحق بيها كانت البنت بتختفي وما بتلاقيهاش يعني بمعنى صح فص ملح وداب طبعاً إحنا كنا بنضحك من كلامها وما كناش بناخده بمحمل الجد أبداً مع أني في شيفت الصبح لما بكون لوحدي في المكان ده كنت دايما بحس بقشعريره في جسمي، أنا فاكره كويس الشيفت بتاع الصبح ده كان بيبدأ الساعة ستة صباحا وأنا علشان أجهز المكان وأفتحه كنت طبعا بروح قبلها بربع ساعة والله كنت بقعد في الريسبشن وأستنى حد يجي معايا لأني دايما كنت بحس إن في حد بيتابعني والقشعريرة دي بتبدأ تمسكني من رجلي لراسي. على فكرة نفس البنت اللي من ألمانيا كانت في تدريب على بعض أنواع المساج. قامت وعملت لي مساج في راسي وأنا كان عندي صداع وما بلغتهاش. جت في اليوم اللي بعده وسألتني: أنت كنت بتعاني من صداع؟ قلت لها أيوه بس أنت عرفت منين؟ لقيتها بتوريني إيديها وفيها بقع حمراء شكلها بشع جدًا. واخبرتني انها لو لمست حد في حاجة ايديها بتحس بيه وكانت دايما بتعاني بسبب الموضوع ده يعني هي حست ان في حاجة كانت متصلة بيها وقت ما كان عندي الصداع وهي بتعمل لي المساج في موقف آه كمان آه انا فاكراه كان معانا صديق بيشتغل معانا في نفس الفندق ده وهي البنت الألمانية دي كان عندها بعض الأوراق والفحوصات في القاهرة، وكان هو إجازة، فراحت معاه في بيته مع أسرته، ونامت في أوضة من الأوض، وبعدين لقيناها بتبلغ زميلها ده إنها شافت راجل بيتحرق في الأوضة اللي هي نامت فيها، بلغته بالكلام ده، وهو لما حكى لوالدته، والدته أكدت له إن في الشقة دي فعلاً كان فيه حريق وحريق كبير واتوفى فيه شخص وان محدش قبل كده شاف ولا عاش تجربة تبين ان الشخص ده لسه له وجود قرين او طيف او شيء لسه موجود في الشقة من المواقف كمان اللي انا فكراها كويس انا طبعا مواقف كلها صغيرة لكنها بتبين قد ايه في تداخل ما بين عالمنا وبين العالم الموازي. مثلا عمتي كان عندها بنتين توأم كانوا فيهم حاجه غريبه كل ما يجي الليل روحهم بتسرح في القطط. انا مش فاهمه ازاي؟ كنت بسمع من عمتي لما قالت في مره من المرات انها قامت في الصبح ولقت ان في بنت من البنات فيها كدمات متفرقه في جسمها. فسالتها عن السبب. بنتها قالت لها ان الجاره قامت بضربها بالعصا وده لأنها دخلت بيتها، طبعا الجاره دي كانت بتطبخ لحم والبنت المفروض إنها بتحب تاكل اللحمه فاكلت اللحمه كلها وهنا قامت الجاره بضرب القطه ضرب مبرح، طبعا عمتي اتخانقت مع الجاره دي وبلغتها انت ليه ضربتي بنتي الست كانت هتتجنن من ده ومن بعدها الست بقى بتخاف من كل القطط وما عادتش بتقرب من اي قطة مرة تانية بعد الموقف ده واحدة من البنتين اتوفت اما التانية عادية وما حصلش منها شيء بعد كده يعني اللي حصل ان اللي انضرب في الحقيقة او اللي الجارة ضربته كانت قطة لكن القطة دي فيما يبدو حصل بينها وبين بنت من بنات عمتي نوع من الاتصال او الاندماج بشكل او باخر، ونتيجة الاندماج ده حصل اللي حصل، لما الجاره ضربت القطه ده انعكس على بنت عمتي اللي لما صحت الصبح لقوا الكدمات. على فكره في شيء تاني بيخص البيت المرعب ده. بيت هو فعلا مرعب في شكله. بنت جار لينا كان ليها مواقف غريبه، كانت دايما بتقول انها بتشوف حاجات غريبه، وان هي معاها حد من الكيانات وكان لما والدها يزعلها أو أي حد يضايقها كان الكيان ده بيقوم بأزيته في مرة بتقول كان هيضرب والدها وكانت دايما تقولي إنها بتشوف حد قاعد جنبي وتقولي إنه حد طيب أنا طبعا كنت ببصّلها في زهول وبلتزم الصمت كل الكلام اللي حكيته ده طبعا بيخص منزل والدي دلوقتي هحكي لك على موقف حصل لزوجة أخي أثناء حضورها في معهد بالقاهرة لتحفيظ القرآن كان في حلقة تحفيظ مع واحدة من المعلمات وعلشان تقدر تعرف اللي حصل بالظبط خليني أشرح لك إيه اللي بيتم في الحلقة دي بتقوم المعلمة بقراءة الآيات المراد حفظها والطالبات طبعا بيقوموا بالترديد بعدها بعد ترديد الآيات بتقوم المعلمة بتفسير الآيات ويتم الترديد جماعيا مرة تانية إلى أن يتم تثبيتها لكن اللي حصل في اليوم ده إن فجأة أثناء الترديد في طالبتين قاموا يصرخوا بصورة هستيرية المعلمة ما وقفتش وما أمرتش بإيقاف القراءة لكنها طلبت من الإخوات إنهم يرددوا معاه معاها بصوت عالي وقرأت آيات أخرى بكل قوة وصلابة واحدة من الطالبتين دول أغمى عليها أما التانية طقيقت شيء اسود تقريبا كان فيه شعر وهنا قامت المعلمة بالقراءة على الأخت الأخرى لحد ما فائت من الإغماء ووصفت لها المعلمة بعض الآيات لقراءتها بالمنزل والمداومة على الصلاة وتشغيل القرآن بالمنزل باستمرار مع العلم إن الإخوات دول يعني ما كانوش يعرفوا او الأخت دي تحديد ما كانش تعرف انها مصحورة والتانية راحت لبعض المشايخ علشان يقرأوا عليها وده كان من المواقف اللي دايما لما بسمعها بستعيد كلامك عن العالم الموازي اكيد طبعا لما رب العباد بيحب ان هو يشفي حد اكيد بيكون فيه طرق وطرق غامضه كمان يعني لولا ان البنتين دول حضروا الحلقة واروا قرآن وأروا صور محددة والمعلمة تدركت الموقف وربنا يثبتها وكانت يعني سبب في شفاقهم بدون أنهم يروحوا لأي من الدجالين أو أمثال المشايخ أو الكلام ده أنا طبعا لما سمعت الواقع دي من مرات أخويا أيقنت تماما آيه ليس بضارهم شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وده بيأكد أن الجن ضعيف جدا مع قوة الإيمان والثبات لكنه قوي جدا مع ضعف الإيمان العلاقة عكسية تماما بشكر الصديقة الغالية سين عين وعلى فكرة سين عين من الأصدقاء الرائعين المنتسبين لقناة مستر كيرو اللي بفخر بيها صديقة غالية من أقوى داعمي القناة من الأصدقاء المنتسبين للقناة الصديقة الغالية دارين حسن ودارين من الأصدقاء الغاليين كمان واللي النهاردة هتشاركنا بمجموعة من التجارب المرعبة والمخيفة وده اللي قلته إن حلقة النهاردة هتكون خاصة بكل الماورائيات وكل كل العالم الغريب والمفزع للجن تعالوا نسمع الأول مواقف الصغيرة دي على رأي دارين من الأجدد إلى الأقدم دارين بتقول ان اخر موقف حصل معاه تقريبا شهر في عطلة العيد بتقول انا نمت في وقت المحدد زي كل ليلة اولادي بقى كانوا صحيين يعني لان مفيش مدارس بتقول وقت ما كنت نايمة انا حلمت بصورة الشمس لكني مش فاكرة ولا اي شيء من الحلم الا صورة الشمس انا قمت في نص الليل علشان اشرب مية ورجعت مباشرة علشان انام أنا نمت على بطني يعني وشي لتحت ما كنتش شايفه بالعادة لأني دايما بنام وكل الكهربا مطفية يعني العتمة كانت كحل تماما أول ما نمت ولسه يعني ما رحتش في النوم مظبوط يعني كنت لسه وعي على الأصوات اللي حواليا حسيت بشيء عايز يمر من فوقي ويروح للجهة التانية من السرير يعني من الناحية اللي أنا حطها على الحيطة، أما الجهة التانية هي مفتوحة. أنا دايماً بنام على طرف السرير اللي بره. أول حاجة حسيتها إيد مرت من فوقي. أنا قلت يمكن ابني الصغير، بس في اللحظة دي تحديداً الشيء ده نام بكل جسمه على جسمي، وده ما كانش جسم طفل صغير، ده كان جسم شيء كبير، إحساسي بيه كجسم لإنسان بالغ. كبير في اللحظات دي طبعا انا كنت فقدت القدره على الحركه تماما ما كانش في ايدي اي شيء اعمله ولا حتى عارف انطق او اتكلم كنت بحاول اكون جاهز على اني اقرا شيء من القران الكريم لكن للاسف ما قدرتش انا ما اعرفش مر وقت قد ايه يمكن دقيقتين ويمكن اقل الا اني قدرت في النهايه قدرت اقول استغفر الله العظيم ومباشرة بعدها قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا قلتها ثلاث مرات وبعدها اللي فوقي ده لما راح أنا ما كنتش خايفة لكني كنت متفاجئة لأن دي أول مرة تحصل معايا في حياتي طبعا ده ما كانش جاثوم علشان الناس اللي هتقول ده الجاثوم لكنه يعني اللي أنا حسيته ده في الليلة دي كأنه كيان لشخص أنا بعد ما بدأت أدرك اللي حصل وافتكرت الحلم طلعت الموبايل بتاعي وشغلت صورة الشمس ومن بعدها صورة البقرة ورحت في نوم عميق وبكل هدوء صحيح أنا افتكرت في نفس اليوم ده ولما كنت في شغلي حصل لي موقف غريب جدا موجود على رف من الرفوف في مكان من الأوضة يعني لوح للكتابة بحجم يمكن خمسين سنتي كان الاوضه دي اللي كنت فيها لوحدي وكان عندي مهام علشان اتممها هناك وارجع اقعد على مكتبي وبدون اي حركه ما كانش فيه اي حد معايا في الاوضه يعني انا كنت لوحدي في المكتب وفجاه اللوح ده وقع طبعا كان من الصعب جدا انه يتحرك من مكانه لكنه وقع والغريبه انه وقع على مسافه تقريبا حوالي متر بعيد عن مكانه الاصلي أنا لما شفته وشفت المكان اللي وصله أنا ضحكت وقلت بعلو صوتي لا ده مش وقت لعب هلا لسه كنت قاعدة وفعلا أنا كنت بضحك عارفين ليه؟ لأني ما بخافش أنا إيماني بالله قوي وعندي قناعة إن محدش يقدر يأذينا ولا يقرب مننا طول ما علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى قوية التجربة دي تجربة تانية سمعتها من جار ثقة لينا انه خلال دراسته في لندن كان في الوقت ده بيعمل دراسات عليا ماجستير وحصل له موقف غريب جدا وانه في ليلة شتاء بارده كانت واحدة من الفتيات المغتربين اللي بيدرسوا في نفس الجامعة كانت بتقضي وقت مع اصدقاء ليها وطال بيهم الوقت لحد ما الدنيا ليلت وطبعا كل اللي بيسمع عن لندن عارف قد ايه البرودة والضلمة في لندن بالليل وتحديدا في الشتاء بتكون عاملة ازاي اجواء بتكون مخيفة ومرعبة ومفزعة ومستر كايرو اكيد عنده خبرة بالموضوع ده لانه عايش هناك البنت دي قررت انها تروح لبيتها الكائن على بعد تقريبا عشر دقايق تقريبا من المترو حاولوا انهم يعني رفيقاتها يقنعوها انها تنام ولكنها رفضت وفضلت انها تروح لبيتها فخرجت وماشيه في طريقها للمترو اللي هو الاندرجراوند لحد ما وصلت هناك ونزلت علشان تدخل المحطه لما دخلت المحطه لقتها فاضيه تماما ما كانش فيها اي حد خالص ولا سريخ ابن يومين غير راجل واحد بس كان واقف على زاويه من احد الزوايا لسبب غير معروف هي ما كانتش فاهمه لكن حست بخوف غريب بيتسلل لقلبها. بدأت تحدق وتبرق وهي بتبص على الراجل والراجل ده هو كمان بدأ يحدق فيها بطريقه غريبه. مشاعر الخوف والجزع الشديد كانت بدأت تملا قلبها. كانت في سرها بتقرا القرآن الكريم هي قعدت تقرا القران وكررت كذا مره الايات اللي بتقراها لحد ما وصل القطر ومشيت لكن كان عندها شعور مريب هي مش عارفاه ومش عارفاه له السبب عدت ايام ونست تماما الموقف ده لحد ما قرات في الصحف المحليه عن عمليه قتل حدثت في نفس محطه المترو وتقريبا في نفس الوقت اللي كانت هي فيه موجوده هناك وقتها افتكرت الراجل ده وشعورها بالخوف منه فقررت انها تروح لمركز الشرطة وتدلي بشهادتها وفعلا ده اللي حصل راحت للمركز وقدت الشرطة وصف كامل للشخص ده وكان واضح تماما من كتر ما التفاصيل اللي حكتها لهم في الشرطة انه كانت حفر في ذهنها من كتر التحديق فيه الشرطة قامت برسم الشخص ده وتم التعميم عليه لحد ما قبضوا عليه لما حققوا معاه قال ان هو كان ناوي يقتل اي بنت لوحدها وصادف مجيء البنت المقتولة لوحدها وقام بقتلها هنا المحقق افتكر ان الشاهدة قالت انها كانت لوحدها وكان مستغرب هو ليه ما قتلهاش فسألوا عن البنت دي وهل افتكرها ولا لا لكنه قال ان هي ما كانتش لوحدها يعني البنت لما نزلت المحطة ما كانتش لوحدها بيقول ان هو شاف جنبها راجل طويل وضخم بطريقة مخيفة وده كان السبب اللي خلاه يحدق في هذا الراجل وكان منظره يخوف فعلا وده كان السبب انه ما قربش من البنت او الفتاة الشاهدة دي لما البنت الشرطة وجهتها وقالولها على اللي حصل هي قررت انها كانت لوحدها وبتؤكد ان ما كانش فيه حد معاها نهائيا. فيا ترى مين بقى اللي القاتل شافه كان واقف جنبها في اللحظات دي؟ القصه دي والتجربه دي تحديدا حصلت سنه 1998 واعتقد انها بتؤكد ان الكيانات اللي عايشه في العالم الموازي احيانا بيكون ليها دخل أو تدخل مفيد في بعض اللحظات بيهموا بني البشر من كيانات من نفس جنسهم وده اللي حصل مع البنت دي هل الكيان ده كان جن؟ هل الكيان ده كان طيف؟ هل الكيان ده كان ايه؟ تحديداً محدش يعرف لو حد عنده تفسير ياريت يكتب لنا في التعليقات موقف كمان من المواقف اللي حصلت معاي أنا كنت نايمة بالليل وتحديدا قمت في فتره نص الليل كنت عايز اروح الحمام اول ما صحيت نزلت رجلي على الارض وقبل ما اقوم اقف تقريبا وفي نفس اللحظه وانا بقف لاحظت وجود كيان على حجم راجل بالغ بس انا شفت شيء كان اقرب للسراب يعني اللي بقصده ان الاطار الخارجي للجسم بس كان بيضوي او بيلمع زي لمعة الصراب لما تشوفها في الطرقات كان شيء ما انا مش عارفة اوصفه بالظبط يعني لو قلنا خيال راجل الخيال اسود بس ده ما كانش اسود ده كان شيء شفاف زي السراب لكنه بهيئة شخص انا طبعا وبشكل طبيعي مديت ايديا الاتنين قدامي ودي عادة يعني دايما بعملها لما بحس ان انا هخبط في حد انا مديت ايديا وسميت باسم الله سبحانه وتعالى ومشيت ومريت من خلاله واللحظة دي انا حسيت كأن فيه برد مش عادي خصوصا وانا بمشي من خلاله لفيت وشي علشان اتأكد من الحاجة اللي شفتها دي لكني ما اي شيء استاذ حسام انا بس حابة اكد ان اللي حصل ده كله حصل في ثواني معدودة يعني انا نزلت من على السرير وقفت اول خطوة كان هو قدامي الخطوة التانية انا كنت بمر من خلاله والتالتة لما لفيت ملقتهوش طبعا انا من كتر الخوف رجعت اتغطيت ونمت دارين دارين لازمتها ايه الحاجات دي يعني أنا واحد من الناس اللي دايماً في فترة الليل كتير وبتحرك في الشقة كتير أنا هحكي لكم طبعاً بتفاصيل أكتر عن حاجات أنا عشتها وشفتها لكن دارين بتأكد على الكلام اللي دايماً بحكيه وبقوله إن إحنا مش لوحدنا في الدنيا دي ودي الحكايات اللي هتسمعوها في حكايات بيت شارع البحر اللي أنا بجهز ليها واللي هكون استكمالا للأحداث اللي سمعتوها في زام وزاموس الرهافة الدم الملعون حكاية شارع 101 والختام إن شاء الله هيكون في حكايات بيت شارع البحر لكم بقى تفاصيل زي اللي دارين عاشتها وأكتر بكتير لكن دارين بشكرك أنك بتأكدي على كل اللي بحكي عنه تحية كبيرة دارين حسن من اصدقائي الغاليين والمنتسبين ايضا للقناه بسام الخوري وبسام الحقيقه من الناس اللي زي ما اتفقنا هنا في قناه مستر كايرو دايما في زي مغناطيس بيجذب كل الناس من كل مكان في العالم للقناه هنا علشان يشاركونا تجاربهم لان في احساس بيربطنا وبيجمعنا ببعض لنا علاقات بالعالم الموازي بتختلف من شخص للتاني وبسام من الناس اللي ليها تجارب وتجارب حقيقية مرعبة مع قبائل الجن بسام حكالنا في فتراته في حلقات سابقة عن تجارب كتير له وليه أسرته والحقيقة بستمتع جدا وانا بحكيها النهاردة بسام حابب يكتب لنا عن جده تعالوا نسمع بسام وحكاياته مع قبائل الجان أخي العزيز الغالي حسام أنا النهاردة حابب أكتب لك عن جدي أنا كل التجارب اللي كتبتها عن جدي وولادة أمي رحمهم الله منقولة من خالي واسمه جورج رحمة الله عليه وكانت أمي بتأكد لي القصة لمصداقيتها فأنا اتربيت على قصص خالي من الصغر فكان في أيام نهاية الأسبوع وطبعا ما كانش في مدرسة فكنت دايما بانتظار الأيام دي علشان أعرف امتى خالي هيجي يزورنا ويمتعنا بالقصص اللي حصلت مع جدي وبالأخص في فصل الشتاء وعلى صوت المطر والرعد زي ما حضرتك بتقول لكن الفرق ان مفيش مزيكه. <تصفيق> احنا كنا بنقعد في الصالون انا واخواتي ودايما كنا بنقعد على السجادة على الارض قرب الدفاية اللي كانت بتشتغل على الغاز وخالي وامي كانوا بيقعدوا على الكنبة وكنا دايما بنكون في شغف في انتظار بدء الحكاية وأكيد القعدة ما بتحلاش إلا مع كوب الشاي وسندوتش بالجبنة محمصة وطبعا الجبنة بتكون محمصة على النار وأمي بتكون محضرة هلنا. وأنا دايما كنت بقول لخالي إياك تبلش في القصة قبل ما اخلص الأكل فكان دايما بيدحك ويقولي أنا عارف علشان تستمتع بالقصة وبطنك مليان ومفيش حاجة تعطلك طيب يا حبيبي كل على راحتك وما تخافش. انا مش هبلش غير لما تخلصوا كلكم ماشي؟ في اللحظه دي ما كنتش بتسمع الا اصوات اسننا وهي بتقطع في السندوتشات وشربنا للشاي وفي انتظار ان القصه تبتدي لما كنا بننتهي من الاكل كان بيبدا خالي ويقول بصوا الليله هحكي لكم على تجربه عاش عاشها تحديدا جدكم رحمه الله عليه قبل ما ينقل لبيروت في الوقت ده كان عمره حوالي خمسين سنة شاب يعني وزي ما قلت لكم ان جدكم عمره ما أخذ حباي الدواء في يوم من الايام وفي يوم جدكم اصابوا المرض ولازم الفراء الفراش حوالي سبع ايام جدتكم كان بتحاول تقنعه انها تطلب الطبيب يجي البيت ويكشف عليه لكنه هو ما كانش بيقبل ابداً وكان بيقول مفيش طبيب إلا الله وحده، وفي يوم بالليل صحيت على جدي وهو بيتعارك مع حد، فقربت منه وشافته نايم كأنه بيحاول أو بيحلم إن هو بيصارع حد وبيتحداه، كأنه كمان بيكلم شخص واقف قدامه، ركزت جدتي علشان تعرف بيقول إيه وسمعته بيقول: "شوف مين مفكر حالك أنت، عارف أنا مين؟" انا فارس لو مفكر انك بتقدر علي وانا مريض لازم تعرف منيح ان انا ما بخاف الا من اللي خلقني ولو فاكر انك بتخوفني بالفرس اللي انت راكبه ده افضلك يدعس حصانك بصدري بس خليك فاكر حتى الاخر دقة من دقات قلبي هفضل حربك ومش هموت الا لما اخدك معاي بعد الجملة دي بثواني بسيطة صحى جدي وشاف ستي قاعدة جنبه وكانت بتبكي فكرت ان جدي بيودع الدنيا فصرخ فيها وقال لها شو بك يا مرة شو بدك تقولي علي ردت عليه يا فارس انت عارف شو كنت عم تعمل وشو كنت عم تقول ركز جدي معاها وسأل قولي شو صار حكت جدتي القصة لجدي فقال لها انت عارفة ازاي خلص الكابوس ده قال لها بعد كل العراق اللي بيننا هو حط وشه في وشي وقال لي مش دلوقتي يا فارس دلوقتي انت قوي حتى وانت على فراش الموت هشوفك مرة تانية واكيد هغلبك وبرم الحصان وطلع وانا صحيت وهو بيحكي القصة لجدتي قال لها إن هو حاسس بشيء سخن وقاسي نازل من ورا رفع لبسه وقال الربى شايفه ده بصت لقت قنديل وصرخت وقالت له دخيلك يا فارس ايه ده نظر جدي بتمعن وشاف شيء اسود قد كف الايد ودم مغطيين السروال وقالت له ايه اللي فيك ده حاجه لونها اسود ستي قالت له تعالى نقوم ونروح للحكيم الطبيب يعني فهو رد عليها وقال لها ما تخافيش انا حاسس حالي اصبحت احسن كأنه جبل ونزاح عني لو تحبي ممكن نروح الصبح لكن دلوقتي خلينا ننام تاني يوم صحيت ستي بتدور على جدي ما كانش في سريره قامت بتجري زي المجنونة واتفاجأت فيه قاعد على المصطبة قدام الباب وعامل ركوة قهوة وكأن مفيش شيء حصل جدتي ركعت وصلت شكر ربنا سبحانه وتعالى وبلشت تبكي فرد عليها ما تخافي اللي معاه ربنا ما بتقتله الشدة اكمل معاكم التجارب يا ترى لسه فاكرين حلقة الساحر داهش اه ما احنا لازم نرجع للوقت ده اكيد انا مش هعيد وقرر اللي قلته لكن الفترة دي والمكان ده بالتحديد لازم ابدأ منه انا في الفترة دي كان عمري صغير كنا ساكنين في المنطقة اللي حكيتها قبل كده منطقة برج حمود وكنا ساكنين في الطابق الاول وعمتي وعيالها في الطابق الارضي اكيد جدتي كانت ساكنه يعني كل يومين زي ما لكم او كل اسبوع بتروح عند حد من عيالها وفي الاسبوع ده كانت عند عمتي وكانت امي في الوقت ده عندها اختي اللي اكبر مني بسنة ونص وانا كنت التاني في الصبيان كنت الطفل المميز عند الكل لان زي ما قلت سابقا ان امي وابي واولاد ان هم اولاد خالات يعني جدتي ام والدي وام امي اخوات وكمان أمي كانت آخر العنقود بين إخواتها الشباب والبنات وأبويا كمان نفس الشيء أنا طبعا آسف أني بكرر نفس الكلام اللي سببه وقلته لكن مهم أن أنا أوضح لسبب معين عندي نرجع لليوم ده أمي بعد ما خلصت شغل البيت ووالدي كان في الشغل فنزلتنا أمي عند عمتي علشان جدتي تشوفنا وكانت أمي شيلاني على حجرها طول الوقت فقالت جدتي نزلي الولد على الأرض خليه يلعب مع أولاد عمته بدل ما انت خنقاه كده على حجرك. أمي قالت لها حاضر يا خالتي بس أنا خايفة عليه، قلبي يعني مش مطمن. ردت جدتي: "ما تخافيش كلنا حواليه هيجراله إيه يعني؟" سكتت أمي وأنا رحت ألعب مع أولاد عمتي وأجري في البيت. في الوقت ده كان باب المدخل للبيت مفتوح علشان كنا في الصيف، فخرجت للبلكونة ورحت ابص على الطريق وانا بضحك وبجري في البلكونه ومحدش في الوقت ده كان منتبه لي في اللحظه دي انا شفت حصان ابيض بيجر وراه خزان كبير اللي بيسموه بياع الجاز وكان ماشي على مهله وبينادي على الجاز ومين عايز جاز كان في حاجه مدوره زي البالونه كل ما بيكبس بايديه عليها بيطلع منها صوت انا طبعا كنت صغير قوي وبتابع كل ده وانا فرحان لما فجاه شفت قطه صغيره جميله جدا كانت قاعده تحت البلكونه تحت بالظبط كانت بتبص عليا وترجع تبص على عربيه الخيل دي وبعدها لقيتها بتبص في اتجاه الطريق وطلعت تجري في اتجاه العربيه معرفش ليه انا كمان لقيتني بجري وراها علشان تفهموا اكتر خلوني اوصف لكم البلكونة عاملة ازاي هي متر ونص وعريضة بعرض العمارة وفي الاخر ناحية الشمال البلكونة مفتوحة لناحية الطريق مباشرة فيها سلم بيطلع للطوابق العليا انا جريت طبعا باتجاه الطريق ورا القطة وكانت قريبة خلاص من اماكن انتظار السيارات اللي كانت من خشب في الوقت ده اللي سايق ما كانش واخد باله بيبص للبلك للبلكونات وبينادي القطه كان نصها هيبقى تحت دواليب العربيه انا مسكتها من ديلها وشدتها ناحيتي في نفس الوقت عليه الصراخات كانوا بيقولوا حاسب الولد هتدوسه حاسب انتبه السايق وشد اللي جنب بقوة ووقف الحصان على اخر لحظه في الوقت ده كانت القطة الجميلة بين ايدي الصغيرين، كنت شاددها على صدري وكانوا كلهم وصلوا وشالوني ودخلوني البيت عند عمتي، وأنا كنت متمسك بالقطة مش عايز أسيبها، كنت ضاممها على صدري. الغريبة إن القطة كانت مستسلمة كليا وبتبص في عنيا وما بتعملش أي حركة. هنا مسكتني أمي بحنان وقالتلي بسام حبيبي سيبها خلاص. أصبحت بأمان خليها تروح عند أمها يمكن هي كمان الآن عليها زي ما أنت قلقتني عليك يا قلبي أنا بالفعل سبتها لكني حسيت من اللحظة دي وكأن روحي أصبحت متعلقة مع روحها حسيت كمان أن هي كمان عندها نفس الإحساس ده أنا نزلتها على الأرض وكانت لسه بتبصلي فأمي قالت يلا يا حلوة ماما اكيد بتدور عليكي بصت لأمي وكأنها فهمت هي بتقول ايه ومشيت في اتجاه الباب وقبل ما تخرج لقيتها بتبصلي اخر مره وراحت من بعد ما خرجت من الباب كانها فص ملح وداب هنا شالتني امي وقالت لي الحمد لله انك رجعت لي بخير اياك اياك تعيدها تاني انت قطعت قلبي عليك وهنا بصت لها جدتي وقالت هنشوف لما يرجع ابني من الشغل واقوله عن قلة اهتمامك ورعايتك لحفيدي على فكرة جدتي معرفش ليه كانت بتكره امي ودايما بتسبب لها مشاكل مع والدي والمشكلة ان والدي كان دايما بيصدقها انا مش عايز ادخلكم في تفاصيل اكتر من كده انا بس حبيت اوصل لكم اول لقاء ليا مع سيلفانا حصل امتى وازاي ومن اليوم ده تحديدا بدأت رحلتي مع سيلفانا على فكره لما بتعرض القصه دي الاكتريه هيسالوا نفس السؤال انت عرفت التفاصيل دي ازاي انا هسيب افكاركم تاخدكم مطرح ما هي عاوزه لكن في جواب واحد بس واكيد هشارككم بيه طبعا زي ما سمعتوا اول لقاء بيني وبين سيلفانا حصل ازاي انا هقول لكم دلوقتي عرفت التفاصيل ازاي وانا كنت في سن صغيره جدا ده اكيد طبعا مش ممكن اتذكره الا في حاله واحده خلونا اشرح لكم بالتفصيل حصلت وامتى حصلت وازاي حصلت انا طول فتره المراهقه كنت دايما بحس بوجود ملازمني ما بقدرش افسره مجرد احساس والغريب اني كنت دايما بحس بالامان والطمانينه والراحه لما يكون الوجود ده حواليا ومعايا مثلا في كل التجارب اللي مريت بيها وعددها الكبير واللي ذكرت بعض منها وازاي كان بتم حمايتي من غير علمي او حتى في بعض الاحيان القليلة بعلم مني ده بعد ما حصل اول لقاء وشفتها وكلمتها وعرفتني على نفسها ومنها التجربة اللي حكيتها وحصلت معايا ومع صديق طفولتي والحد دلوقتي واللي اسمه زي اسمي بسام من بعد التجربة دي بأيام معدودة وبالليل زي كل ليلة كنت بدخل أوضتي بالليل أصلي وأجهز نفسي للنوم، كان عندي نفس الإحساس اللي كان ملازمني طول فترة طفولتي، كنت بحس بحركة خفيفة في الأوضة حركة يعني مش مفهومة قبل ما أكمل أنا نومي اللي هو خفيف جدا بطبيعتي كأن بيني وبين النوم عداء قديم وما زلت بعاني على فكره المعاناه دي لحد الوقت ده فيك تقدر تسميني مخلوق ليلي نرجع لموضوعنا انا لما سمعت الحركه الخفيفه دي فتحت عيني ورحت ابص بتمعن شمال ويمين في كل اركان الغرفه علشان اعرف مصدر الصوت ده جاي منين بطرف عيني الشمال لمحت شكل واقف جنب مني التفت باتجاه الشكل ده وعلى فكره الأوضة كانت مظلمة، خليك فاكر أنا مش عاوزك تتوه مني. هنا أنا شفت بنت واقفة ثابتة في مكانها ما بتتحركش، كانت بتبص أنا في الوقت ده قلت لنفسي يمكن تكون أختي بتمشي وهي نايمة. يعني ما دتش للموضوع أي أهمية. المفاجأة لما بصيت على سرير أختي اللي بيبعد عن سريري حوالي نص متر. اتصدمت لما شفت أختي نايمة على السرير وفي سابع نوما رجعت بنظري بسرعة للبنت دي وأنا آسف لما بقول البنت دي وكل الوقت ده من غير كلام نظرات وبس لما فتحت شفايفي علشان أسأل أنت مين لقيتها رفعت صابع إيديها الشمال حطته على شفايفها يعني هس أسكت ورجعت شورتلي بإيديها تعال معايا الآن أنا قمت من السرير زي المنوم مغناطيسيا مش فاهم ليه ومشيت وراها وهي كل الوقت ده كانت بتبتسم لي كأنها مش مصدقة حسيت من ابتساماتها ونظراتها كأنها بتقول لي وأخيرا شفتني فمشيت وراها لحد غرفة الاستقبال وقعدت على الكنبة وبصت لها وقلت أنا حاسس كأني بعرفك من زمان أنت مين واسمك إيه؟ أنت عايزة مني إيه؟ وسكت في انتظار اجابتها وطبعا بابتسامتها الجميله ردت عليا بصوتها الرقيق الدافئ اخويا حسام انا عاوز اوصفها لك يعني عايزكم تعيشوا المشاعر اللي انا حسيتها في الوقت ده بص كانت بتجيلي على شكل بنت عمرها حوالي 13 او 14 سنه تقريبا يعني وشعرها طويل لحد خصرها وفيه تجعيد خفيف ولون كستنائي، كان فيه لمعه مميزه، أما الوش مش هقدر أديك الوصف التقريبي لأني قد ما هوصف هكون مقصر، سبحان الله اللي خلقها، بشرتها كانت فاتحه ونقيه كنقاء الثلج، خدودها وردية اللون، وعينين، آه من العينين اللي قلبي كان بيدوب كل ما أبص لها. كنت بحس كأني ببحر في عوالم لا نهايه لها. أنا آسف لو كنت انجرفت بمشاعري وغصت في أعماق أحاسيسي، بعتذر أخي حسام. أنا بعتذر إني وقفت الكتابة لأني عملتني عملت لي فنجان قهوة. أنا بس لما بكتب لك الأحاسيس والمشاعر اللي عشتها في الوقت ده واللي مش ممكن أفسرها لأن زي ما حضرتك عارف أنا في الوقت ده كنت في عمر حوالي 12 أو 13 سنة هي لما فتحت شفايفها وبلشت تتكلم وقالت بسام أنا عارفة أن عندك أسئلة كتيرة أنا هجاوبك على كل أسئلتك بس اليوم كنت عايزاك تشوفني لإني اليوم أخدت الإذن ومن فرحتي جيت لك بالسرعة أنا رديتي يعني أنت بتعرفيني من إمتى وإزاي ردت وقالت عاوز تعرف؟ بس بشرط مش عايزك تقول أو تعمل أي حاجة كأنك بتشوف فيلم على التلفزيون ومن غير أي انفعال اتفقنا؟ أنا واثقة فيك إنك جاهز للمرحلة دي أنا مش عايزة منك إلا كلمة موافق وسيب الباقي عليا أنا لقيتني يعني وبشكل تلقائي برد موافق طبعا بلمح البصر الحيطة المقابلة للكنبة اللي كنت قاعد عليها أيوة الحيطة نفسها فاكرينها فاكرين الحيطة اللي كنت دايما بحكي عنها جنب السرير أصبحت كشاشة تلفزيون ضخمة ورتني الأحداث اللي حصلت بالتفصيل صوت وصورة كأنك بتحضر فيلم سري دي ويمكن أحدث لأنك جوة الفيلم بتشوف كل الأحداث وبتعيشها وبتحس بيها في نفس الوقت ومن هنا عرفت اللقاء الأول بينا حصل إزاي، وأكيد هي عرفتني على إسمها وحاجات كتيرة، ولما انتهينا قالت لي: يلا روح نام، نام بقى وهنشوف بعد كتير. لقيتني بهز راسي بالموافقة، ورحت أوضة النوم ودخلت سريري، من تاني مش هكدب عليك، ما قدرتش أنام الليلة دي من كتر الفرحة والشوق لرؤيتها مرة تانية. الصبح أول ما قمت رحت لأمي وسألتها عن الحادثة دي. أمي تعجبت من سؤالي وقالت لي: بسام مين قالك عن الحادثة دي؟ أنا فاكره كويس في عمري كله أنا عمري ما جبت سيرة الحادثة دي قدامك. أنا بسرعة قلت لها: لا بس أنا حلمت بحصان وقطة والكلام ده. أمي قالت لي: تعالى أقعد جنبي وحكت لي القصة نفسها. زي ما ورّتني إياها سيلفانا وفي اللحظة دي أنا تأكدت اللي شفته وسمعته مش هلاوس أو أحلام أنا حاسس أني طولت عليك مش كده طيب هسيبك في أمان الله وحفظه أنا كل تجاربي لو بتلاحظ بطريقة غير مباشرة كانت سيلفانا موجودة فيها من غير مذكرها لأنها مش حابه إن أنا أذكرها، وزي ما قلت كل شيء بأوانه، أنا قلت الكلام ده في بداية حكي لتجاربي، ومن وقت ظهورها الأول لحد اللحظة اللي بتكلم فيها دي، عايز أقول إن حياتي اتبدلت بطريقة كبيرة أوي، طريقة تفكيري وإدراكي للأمور اللي بتدور حواليا من الوقت ده اتغيرت، أصبح عندي العلم بإن في حياتنا أو حياتي بالتحديد مفيش حاجة اسمها الصدف. كل الأحداث اللي بمر بيها كانت مترتبة بإذن الله رب العرش العظيم وخالق الكون العظيم. أنا دلوقتي أصبحت بسام، النسخة اللي بتكتب لك حالًا عن تجاربها، والأحداث اللي مريت بيها، يعني أحيانًا أنا عارف إن أنا يعني بيبقى في حالات من الشرود، لكن أنا عايز أقول لك إن أنا لما بكتب بحس إن أنا عايز أشاركك الأفكار والأحاسيس اللي بتحصل معايا و زي ما قلت لك واستغفر الله من كلمه أنا، أنا إنسان شفاف صريح وحابب أصارحكم بكل شيء حتى لو كانت مجرد فكرة خطرت على بالي، فبالنسبة لي القناة دي مش زي ما البعض بيفكر إنها مفكرتي الخاصة اللي بكتب فيها كل أسراري واللي ما بيعرفش بيها إلا القليل والقليل جدا، أمي يعني رحمها الله كانت أولهم وأنتم أصبحتم اللاحقون. أنا مش عارف ليه بكتب النهاردة بالطريقة دي، لكن كل شيء له حكمة عند رب العرش العظيم نور السماوات والأرض أذن لي وأردني إن أنا أكتب الكلمات دي النهاردة وبالتحديد. معرفش الأيام هتبين لي ليه وهتبين لك أنت كمان ولكل المتابعين اللي بيسمعونا هيقول هيبين لنا ليه. أنا مش هقدر أكتب أكتر من كده دلوقتي لأني حاسس بنفسي لازم هروح هروح عالم آخر لازم أروح بعتذر. بسام الخوري دايماً بتمتعنا بتجاربك وسعيد قوي إن أنت النهارده بدأت معانا حكاياتك مع سيلفانا في عالم الجن وأكيد من خلال متابعة الأحداث اللي بتحكيها لنا نقدر نربط الأحداث ببعضها ونوصل لشكل كامل للملحمة اللي عشتها في حياتك بشكرك انك خصتنا خصيت قناة مستر كايرو بتجربك الشخصية اللي عشتها على مدار حياتك بسام الخوري بشكرك كتير